دوفو لادوخ ببوخ نورمال دبجري الله كاين كان بروتو حفو بريطال بروشي ملتم كارنفال ما يهم فلاش النقال فاقف الكومب حتي مورطال جيتك الدوخة وراسك اصطال رد صحولي فكشك بطال في السنقة عزرو بطال بطال بطال الموت لبطال بطال بطال شايف <تصفيق> هاد لا تير <تصفيق> دا بجيب وليدك دا كدين دا النوطير غا تقديمك كاسبان إنسان فشل بريمو وخطير حسبني كتب جيتك قاسح هادروع بباراغي سحاسح في لي جامي سامح فهد الراب كان جينك تاسح تبقى خاوي بلا تاريخ واختامل تكليب في المريخ ما كلبشو عليك الديس انا مهاجم حيت صريح باقي مقروص بطق في الشيخ أو سمك تما الشيخ اوو متخافش تمشي لاسبير راسهم باقي نعتك في الخيخ با بلان بحشيش في الري جيار الخاطي الكاتراس يهدم دين ابيك ولبي يارشي الراب باقي ماترس نفسي تعلمنا بزر مكراس طلعنا السنق او لا كراس يا سبع ايام حروف وارقام حشي مو دباس بنشك فاس واو واو واو واو واو <تصفيق> طفول الدخ ببخ نورمال دبج يلا توصل توصال كينجي بروتو حفو بريطال بروشي ملتم كارنافال ميهم تفلاش النقال مقف الكم بحتي مورطال بلتك الدوخة وراسك سطل رد صحولي كشك بطل في السنقة زرو بطل بطل, بطل هنا غير موت لي بطل بطل بطل, بطل حيت في السنقة زرو بطل بطل, بطل بطل، حنايا غير الموت بطل، بطل، بطل، امي في الثقة، انا حلمي ثقة، كنملى غير موسيقى، من الواقع عندي ثقة، الناس منافقة، مسم الكامل عنا ثقة، ولا كتقول غير حقيقة، انا مايهمنيش من طريقة، باقي في الجيم Game مضروب بـ Crapa، لك اول بابا حنايا كسّلة مسحنا شي كابا، دابا سكت لابوطا دي مادري، فيك الريحة الهادري ماشي الخطر مضوبل تريب و ومكابري باكرا نولي خطر مللي سقليني اللي خطر ما فيك شي تكيئة الأزمة مش كلها طالة فازمة نيك اي اسكو هرس الهجمة فيك اي بودة رودة حجمة كرجع قاود كارما تطمع صفين بل طلب الله غير تخرج سلمة بل تربح من تربح تهبل طفولك ضخ ببوخ نورمال بطل بطل بطل هنا غير موت لي بطل بطل بطل حيت في السنقه زيرو بطل بطل بطل ما يا غال مودي بطل بطل بطل, بطل, بطل